Om jag räknar till tre, då kommer julgranen att där bakom så blir det lite julmagin. Ett, Ett, två, två tre! vi är dansar, dansar, omkring,